हेलो اسٹوڈینٹس آج ہم کنٹینیو کریں گے पेपर پیپر क्लास کلاس نائن کراچی بورڈ ماڈل پیپر ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی تھری اس کے آٹھ کوشچن ہم نے کر لیے تھے اب ہم ریمیننگ جو ہے نائن سے لے کر الیون स्टेट تک کریں گے کوشچن نمبر نائن ہے ہمارا اسٹیٹ فیرڈیز لا فرسٹ اینڈ سیکنڈ لا ہمیں کرنا ہے اور سٹیٹمنٹ بتا دیں خالی تو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر لیتے ہیں جو بولڈ میں لکھا ہے آپ اتنا ہی لکھتے ہیں تو کافی ہے اور اگر فردر لانگ جی میں آ جاتا ہے تو آپ ایڈ کر لیجیے گا اچھا فرسٹ لا آفٹرس کیا ہے کونٹیسٹی پاس تھرو دا الیکٹرو جب بھی ہم کسی الیکٹرو لائٹ ہم کہتے ہیں ان تمام سبسٹنس uh, کو جو الیکٹرسٹی کنڈکٹ کرتے ہیں مولٹن اسٹیٹ میں یا ایکس اسٹیٹ میں ٹھیک ہے عام طور پہ آئنک سبسٹنس جو ہوتا ہے یا پولر سبسٹنس جو ہوتے ہیں وہ الیکٹرسٹی کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹرو لائٹ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ویک بھی ہوتے ہیں اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ الیکٹرسٹی زیادہ کنڈکٹ کرتے ہیں अब ये फेरडी जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रो लाइटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो आइंस जो डिपोजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्स होता है उस करंट के जो हम उसके अंदर पास करते हैं यानी करंट की जो क्वान्टिटी होती है पास की जाती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्सन होता है अगर ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा सब्सिडेंस कम करंट पास करेंगे तो आइन या सब्सिटेंस कम डिपॉजिट होगा کتنے کے कि جی, لیے آپ اس الیکٹرسٹی کو کنڈکٹ کروا رہے اس سبسٹنس کے اندر الیکٹرو کے اندر ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں ڈبلو از ڈائریکٹلی پر ہے کیوں جو ہے وہ ہم جو کوٹھی ہے کرنٹ کی اس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے اب آئی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو آئی کتنا ہوگا بینک کے لیے آپ اس کو کریں ہمارے پاس کیا بن, کی? گے, کو, بن جائے گی جب ہم اس کو ایک سائڈ پہ شفٹ کریں گے ٹائم کو ہمارے پاس اکویشن بن جائے گی لینئر ملٹیپلائی بائی ٹائم ملٹی پلائی پر اچھا ڈبلو کیا ہے ویٹ کس کا ویٹ ہے جو کہ ہم ڈیپوزیٹیڈ جو سبسٹینس ہمارا ہو رہا ہے اس کا ویٹ ہے ٹھیک ہے ڈیپوز ہو رہا ہے اس کا ویٹ ہے کہاں پہ ڈیپوزریٹ ہوگا الیکٹروڈ پہ ہوگا اب یہاں پہ کون کون سی چیزیں رہیں گی اے رہیں گے کرنٹ کو ٹھیک ہے میزر کریں سیکنڈ میں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا ایمپیئر ان ٹو ٹائم ٹو کولم जो جو ہے ہم کرنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنا ہوگا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایمپیئر اماؤنٹ آف کرنٹ ملٹیپلائی بائی ٹائم अच्छा हम हमें पता और, और एक सेकेंड के लिए हम करंट पास करते हैं तो जो वेट डिपोजिट होगा उसका इक्वेलेंट कितना होगा जेड होगा तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट इज द वेट ऑफ अस ऑप्शन کلیکٹ ایٹ دایکٹروڈ وین ون کولمٹر کہیں سے پاس کریں تو جو ماس ڈیپ ہوگا اس کو ہم ڈبلو سے ریپرزینٹ کریں گے اور جو کرنٹ وہاں پہ پاس کیا جائے گا اس کی جو کونٹٹی ہوگی اس کو ہم کسے کریں گے زیڈ سے ریپرزینٹ کریں گے آپ کو لکھنا کیا ہے اسٹیٹ کیا کرنا ہے اماؤنٹ آف اینی سبسٹینڈ ڈیورٹر اینڈ electro, electro, electrolyte. لائٹرولا کے اندر جتنا کرنٹ پاس کریں گے اتنا ہی وہ سبسٹینسٹینس جو ہے وہ deposit ہوگا یا liberate ہوگا ٹھیک اب اس کا دوسرا پارٹ جو یہ تھا پہلا فیڈولو تھا سیکنڈ فیڈ جو ہے وہ, ایک ہے وہ سیریز آف سیلس ہوتی ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ ملٹیپل سیل اٹیچ ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر سیم ڈفرنٹرائٹ بھی ہو سکتا ہے سیم بھی الیکٹرو لائٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ڈیفرنٹ الیکٹرو है है है तो तो हर NK, K, K, हर के के के अंदर अंदर अंदर जो पास करेगी डिफरेंट वो डिपेंड करता है कि अपना कौन सा उस सेल ठीक अच्छा एक एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट हमारे इक्वल मा, मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का 27 है और इसकी वैलेंसी यह ग्रुप थ्री का है तो प्लस थ्री है थोड़ा थ्री से डिवाइड करेंगे तो नाइन ग्राम आ जाएगा इसी तरह अगर हम सोडियम को लेंगे तो ट्वेंटी थ्री से और वन से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी थ्री ग्राम आ जाएगा मैग्निशियम की बात करेंगे तो ट्वेंटी हमारे पास होगा ट्वेंटी को मैग्नीशियम ग्रुप टू का है तो टू बल एनसी होती है टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ट्वेल्थ ग्राम आ जाएगा इसी तरह सिल्वर को हम लेंगे एजी जी इसका जो मास होता है 107. फाइव होता है तो हम 108 ले लेते हैं और इसकी वैलेंसी जो होती है प्लस वन ये शो करता है तो वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिल्वर का कितना मास डिपॉजिटर होगा 108 ग्राम एट होगा तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेलेंट जो हर एलिमेंट का अलहेदा होगा किसी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता क्योंकि डिपेंड करता है ये रिलेशनशिप है बिटवीन मास और चार्ज जो भी चार्ज उसका बन रहा है या जिस जो भी इसकी वैलेंसी है वैलेंसी से डिवाइड करेंगे ठीक है किसको डिवाइड करेंगे उसके एटोमिक मास को डिवाइड करेंगे अटोमिक वेट को ले कह है सकते हैं अब क्वान्टिटी ऑफ चार्ज विच تو है یہ جو بورڈ سے لکھا ہے یہ اور یہ تو کاپی ہوگا اور اگر ڈسکریپشن کے لیے آتا ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ فردر اگزامپل सकते हैं ठीक है اچھا یہ हो گیا हमारा آپ کو بتانا ہے کہ ٹرانسفر آف الیکٹران کے لحاظ سے یہ الیکٹروکیمیکل ریئیکشن کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹروکیمیکل ریئیکشن کو سب سے پہلے ہم دیکھ क्या ہیں کہ الیکٹروکیمکل ریئیکشن ہوتے کیا ہے An یعنی solid سے جو ہیں, اس سے, اس, اس کی یعنی ایسا کیمیکل ریئیکشن جس کے اندر چارج ٹرانسفر اور چارج ٹرانسفر سے مطلب کیا ہوتا ہے کیٹائن اور ہوتے ہیں وہ الیکٹران لوز اور گین کرتے ہیں تو الیکٹران لوس ہوگا یا الیکٹران तो ہوگا تو होगा ठीक ہوگا okay? اب الیکٹروکیمیکل سسٹم جو ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے اور ٹرانسفر میں دو اسٹیٹ ہے یا تو وہ الیکٹران لوز ہوگا یا پھر الیکٹران گین کیا جائے گا یہ جو لاس اور گین والا الیکٹران ہوتا وہ کس کی پرزینس میں ہوتا ہے وہ کے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے इसको हम देख लेते हैं सबसे जो हमारे पत्र बॉन्डिंग है हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं आइनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हम आइनिक बॉन्डिंग की बात करें तो आपको पता है एनायन के दरमियान होती है तो ہے, وہ لوز کرتا ہے جب بنتا ہے, انائن, ہے, بنتا ہے. تو ایسے کنڈکٹ کریں گے ہم دو کیٹاگری میں کر سکتے ہیں اسٹرونگ اور ویک ٹھیک ہے फ्री ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں आइंस मौजूद होते हैं आइन फ्री टू मूव होते हैं और कब फ्री टू मूव होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाएगी ठीक है अब ये फादर हम इसको कह सकते हैं ये कहा कौन से ऑप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, है करते हैं या आइन मूव करते हैं ایسڈ ہو سکتے ہیں بیسک ہو سکتے ہیں یا سالٹ ہو سکتے یعنی ہیں یعنی so, جیسے اسٹرانگ ہے کچھ ویک ہے جیسے سلور کلورائڈ ہے کاربنک ایسڈ ہے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ یہ ویک الیکٹرو لائٹ ہے ٹھیک ہے اب نان الیکٹرولاٹ کون سے سبسٹینس ہوتے ہیں وہ سبسٹینس جون مولٹن اسٹیٹ میں کر, نانٹرو لائٹ یہاں پہ ڈیفینیشن وہ سارے اور مولٹن اسٹیٹ میں اب اس کا دوسرا پارٹ کیا ڈسکرائب کرنا ہے آپ کو کیا ڈسکرائب کرنا ہے آپ کو ٹائپس آفیکٹروکیمیکل ریئکشن بتانا ہے تو الیکٹروکیمیکل ریئیکشن کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے کیسے ایکسپلین کریں گے ہم جو الیکٹروکیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ الیکٹروکیمیکل سیل کے اندر ہوتا ہے اور سیل جو ہے جو سیل ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے کیا ریڈوس ریئیکشن ریئیکشن کس کو کہتے ہیں دو الیکٹروڈ ہوتے ہیں ایک کیتھوڈ ہوتا ہے ایک اینوڈ ہوتا ہے کیتھوڈ جو ہے وہ آپ کا نیگیٹو نیچر ہے اور اینوڈ آپ کا پوزیٹو نیچر ہے تو रखते हुए हम देखते हैं कि कितने तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलिटिक्स सेल होते हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन होता है वो दो तरह के हो सकते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो सकता है एक गैलवेनिकॉलिटिकल वॉलिटिकल होता है ठीक है वर्ल्ड से वॉलिटिक देखते हैं, ये वो सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो वर्क करेगा अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा और दूसरा गैलवैनिक जो है वो वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यानी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अब ये जो इलेक्ट्रोनिटिक सेल है कौन सा पड़ेगी, फिर करेगा। जबकि ये हमारे पास वॉलेटिक या गैलवेनिक सेल जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं स्पॉन्टेनियस होने की वजह से वो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं ठीक है स्पॉन्टेनियस अब इसको हम फर्दर एग्जाम्पल दे सकते हैं देख लेते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन कैसे होगा जो सेल होता है ये वाला इलेक्ट्रोनिक सेल ये एक ही वैसल के अंदर होते हैं जबकि गैलवेनिक सेल जो होता है वो एक वैसल के अंदर नहीं होते होता है टू दो हिस्सों में डिवाइड होता है ठीक है टू हाफ सेल होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं किससे ये डिप होते हैं हमारे जो है ये कनेक्ट होते हैं आपस में कनेक्ट किससे होते हैं ये ट्यूब की शेप होती है गिलास की शेप ट्यूब ट्यूब होती है उससे ये कनेक्ट होते हैं ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन कैथोड पर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल्ट्रॉन लूज किया था यह इलेक्ट्रॉन वापस गेन करेगा कैथोड पर जाके रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या बन जाएगा दोबारा मेटल सॉलिड बन जाएगा और इसको हम कहेंगे रिडक्शन कहेंगे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई नॉन मेटल जो होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज था उस पर नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज जो है वो उस वक्त आया था जब उसने इलेक्ट्रॉन گین اب میٹل ہو یعنی میں ہوتا ہے اور کنیکٹ کس سے ہوتا ہے یو ٹیوب کی سالٹ بریج سے کنیکٹ ہوتا ہے سالٹ بریج کے اندر ایک ہم انسولیٹر کے طور پہ کوئی بھی ہم کیمیکل ڈال سکتے ہیں زیادہ تر پوٹیشیم کلورائڈ डाला جاتا ہے کیونکہ سالڈ insul... ہوتا ہے سالڈ ہوتا, ہوتا ہے تو وہ جو رشنٹ پہ میٹل ہوگا میٹل سالڈ ہے ٹھیک ہے وہ آگے جا کے کیا کرے گا میٹل آئن بنائے گا اور ایک دے گا یہ ریئیکشن کون سا ہے چونکہ اس میں لوس آف ہے یہ کیا ہے آکسیڈیشن ہے ٹھیک ہے एनोड पर कैथोड पर क्या होगा ये जो मेटल आइन आया था इसके ऊपर जो चार्ज था वो उस वक्त आया था जब से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता कर दिया था कैथोड पर रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन करेगा और क्या बन जाएगा दोबारा मेटल सॉलिड बन जाएगा इस तरह ये कैथोड एनोड पर रिएक्शन होता रहता है रिएक्शन रिडॉक्स ही होता है दोनों के अंदर ये विद इन अ वेसल होता है ये विद इन टू वेसल होता है ये डायरेक्टली नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है और आपस में दोनों जो वेसल होते हैं वो सॉल्व से अटैच होते اس کو اچھی طرح سے دیکھیے گا یہ بہت زیادہ لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ٹھیک ہے اگر کوئی سبسٹینس کرتا ہے کرتا ہے اور جیسے naCl na جی پلس 2 اس پہ چارج ہوگا مائنس ٹو آکسائڈ ہوگا اور یہ میگنیشیم اس سے ہوگا, one, دو کلورائڈ کر ایکلشیم آئن کے ساتھ مل में اب, اب اس کا है دیکھتے ہیں آئنکنس کے کرسٹل ہوتے ہیں کہیں گے سالڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا میلٹنگ اور سالڈ اسٹیٹ میں ہے تو الیکٹرسٹی کنڈکٹ نہیں کریں گے اور یہ گڈ انسولیٹر تو آپ کام کریں گے چار پوائنٹ آپ اس میں سے تین پوائنٹ جو آپ کو مناسب رکھے آپ اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہمارا Calculate the number of moles and number of molecules present in 20 grams of sodium hydroxide. This numerical means you have to calculate number of moles and number of molecules. Which means you have to calculate, calculate 20 grams of sodium hydroxide. What do you want to do for the number of moles? The number of moles is the formula of moles is equal to mass in grams divided by molar mass. What do we want to do with mass in gram ہمیں گے होता کا ون ہوتا ہے ان سب کو वन کریں گے تو ہمارے پاس فورٹی گرام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس فارمول میں اوپر والے فارمولا میں جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے 20 نمبر آف مولسٹی ماسنگ نمبر آف مالکول کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے نمبر آف مولسل اب ہمیں معلوم کرنا ہے نمبر آف مالکیلس پہلے ہم ویلو پوٹ کریں گے ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں ہم نے ट कर सकते जीरो पावर को इसी तरह छोड़ दें, 0.5 को मल्टीप्लाई कर ले सिक्स पॉइंट जीरो आंसर आएगा थ्री पॉइंट जीरो اور یہ ایکسپونے کا میتھڈ سے آپ کو نیوکل سکتے ہیں اس نیو میرکل میں آپ سے پوچھا کیا ہے نمبر آف مولس کیلکولیٹ کرنے کے لیے پوچھا گیا ہے اور نمبر آف مالک سوڈیم ہائیڈرسائڈ لاسٹ کوٹین ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے دو اسٹیٹمنٹ स्टेटमेंट ہے اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنا ہے ملک तो हमें पहले की कोलाइडलेशन देने की देखनी पड़ेगी फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मिल्क जे जो है पार्टिकल के अंदर सस्पेंड है कोई भी लिक्विड के अंदर पार्टिकल सस्पेंड है और वो होमोजिन नेचर होना चाहिए ठीक है यानी ऐसा नहीं होता है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम और आपको शेक करके यूज करना पड़े ऐसा नहीं है اگر شیک کرنا پڑے تو وہ سسپینشن ہوگا میڈیم تو ہوموجین collide ٹھیک ہے protein. Protein کے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جو کہ हैं کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈیفیوژنڈ پہ ڈیفیوژن دیکھ لیتے ہیں, یہ اسپونٹینس مکسنگ آف مالک بائی رینڈم موشن اینڈ کولیزن ہوموجین یہ ایک پروپرٹی ہے گیسس کی مکسچر بناتے ہیں جیسے کیسے روم کے اندر پوری سپریڈ ہو جاتی ہے اسمیل اسی طرح گھر میں کچن میں کوئی چیز بن رہی ہو اسپیشل اسپائس کی سمیل ہو تو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے تو اسی طرح جو گیس ہے وہ کہتے? ایک تو موٹ رشن موو کرتے کر کر ہیں کر اب ہمیں کس کا بتانا ہے ہمیں گیسز کا بتانا ہے لوئرٹریشن کی uh, concentration. Concentration کو, کو ہم ڈیفیوژن کہتے ہیں تو گیس جو ہے جلدی ڈیفیوز ان uh, ہوتی, ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر السٹک جو اٹریکشن نہیں ہوتی وہ جو انٹر مالکول فورسز نیگل ہوتی ہے کو اتنا کانٹینٹ مل گیا ہو کہ آپ آرام سے اس کی پریپریشن کریں اب ہمارا تیسرا پارٹ جو لانگ کا ہے وہ ہم انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے اور اس کا اس طرح ہمارا یہ ماڈل پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کسی طرح کے کوشچن کرنا چاہیں تو کمنٹ میں to, بتائیں تھینک یو